Amiksessa opiskelee ainoastaan nuoria. No ei pidä paikkaansa, että kyllä tämä opiskelu on tarkoitettu ihan kaikenikäisille. ikäisille. Minäkin on tämmöinen 50 kohta nuori mies vielä, niin kyllä opiskelu kiinnostaa. Ja hyvin hyvin oppivassa iänsä ollaan vielä. Että, että tämä on tosiaan kaiken ikäisille. Amikseen haetaan pari kertaa vuodessa. Meille osaan voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Kaikilla samaa alaa opiskelevilla on yhteinen opintosuunnitelma. Ei se ihan noin mene. Eli henkilökohtaistaminen on prosessi, jossa jokaiselle opiskelijalle laaditaan omaa osaamispolku. Ammattioppilaitokset ovat kiinni kesäisin. Emme ammatillisissa oppilaitoksessa ole kiinni kesäisin, koska ei työelämä ja ympäröivä yhteiskunta ole kiinni. Kesällä opiskelu on toki toisenlaista. Osaamista hankitaan pääsääntöisesti työpaikoilla. Amis-opiskelijoiden mielestä työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu. Niinhän se on. Työtä vartenhan täällä opiskellaan ja työssähän sitä parhaiten oppii. Osa on. Kaikki on mahdollista.